the mandate is to expedite facilitate and enable the achievement of and i want to emphasize these two words political normalization in the basque country 2010 prior to that 2011 political normalization in the basque country it certainly sounded like madness to the international contact group but that was the objective although aspects of our mandates And in particular, in, I think, in terms of the objective, our mandate has been achieved. Of course, the issue of political prisoners remains unresolved. But I think there are reasons, grounds for us all to feel positive about potential progress. There, of course, is the PNV, there's the pro-independence uh, parties from Catalunya. there's Podemos, and of course, there's Bildu. With that block, together with the Socialist Party, we certainly believe that there is scope for progress around political prisoners. But again, it's up to all of you, political parties who are here, civil society, organizations that represent and support prisoners to push and to lobby and to make a noise and to to, to make sure that uh, the government does indeed uh, begin to uh, change and develop its position around political prisoners. My uncle. On this <laughs> tab, here in effect these issues were recognized by the retrouver opposing situation with聯 municipality. Even strongly forced people to apply preso, ieslari eta deportatu guzien egoerari interbite integrala eman eta errelatu guztiak errespetatuko dituen memoria inklusiboa landu. du. Hirugai horiek funtsezkoak diragure egialdean behin betiko finkatzeko giza eskumidean eta bakearen kulturan onerrituko bizikideetza demokratikoa. Guk bere garaian laurogeitamen sozial izarragaraziko garaai hartan e, saiek eragin genuen, ez genuen asmatu eta bueno, ba, porroto horieetaikan ere etortzen dira pauso berriak eta nik usste haieteko mailura e, osatu zutenek ba, euki zutela halako argitasun bat eta bide bat e, zabaldu zutela. Eta zorionez bide hori e, bueno, ondo joan da, naiz eta... Ba, arazoak, baditun bere ertzak orain diken e, konpontzeko, e, kasuan ba, presuen gaia, eta baita ere, ba, biktimekiko mantendu beharreko ba, memoriaren e, jorraketa eta guzti hori. Nazioarteko arremantaldearen lana eskertu egin nahi dugu, dudarik ez daukagulako beraien lana izan ez palitz medio ez ginatekeela egongo egoeran egongo. Gogoratu nahi dugu bide gogorra izan dela beraien zatere eta ezin dugu aztu beraiek ere zer nolako oztopoak izan dituzten berain bidea egin eginalizateko. Edo zeinkasutan esan nahi duguna da beraien lana hasi hori baino asko ere egoera hobean gaudela une honetan, baina badaudela oraindik ere Euskal Herrian behinbetiko bakea eta behinbettiko elkarbizitza lortzeko eman beharreko urrat garrantzitsuak eta eddoein kasutan ziur gaudela orain arte bezala euskal gizarak urrat sendoak emango dituela zenzu horretan eta guztion artean jakingo dugula oraindik ere geratzen egun bidea egiten iku garrantzitsua dela baita ere antolatutako gizarte sibilarren papera eh mai gaina jartzea eta errebindikatzea, ez? Azkenean erakunde bueno, eh dira bakearen e, motorra eh Euskadin eta Euskal azkenean e, bueno, bai eh taldea sustengoa, sostengoa, bueno, sustengatu tenta talde hauek, lokarri bezala edo Beste urte askotan, bueno, kalean egon direnak bai violentziaren aurrean etaren hilketen aurrean, galderen violentziaren aurrean eta torturaren torturaren aurkako e, manifestaldietan gure epk kideak ere, bueno, lehenengo manifestaldia 75anian konbokatu zutela etaren violentziaren aurkako erakunde guzti hauek, bueno, ba, gaur e, berain papera errebindikatu nahi dugu.